السلام عليكم يعد فتح بيت المقدس هي آخر محطة من محطات فتح المسلمين في بلاد الشام فبعد أن تغلب المسلمين على الروم في معركة اليرموك التي دارت رحاها على نهر اليرموك وقد قسم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه جيشه الى اربعه اقسام، قسم في ارض دمشق وولى عليه يزيد بن ابي سفيان رضي الله عنه، والقسم الاخر كان في ارض فلسطين وولى عليه عمرو بن العاص، وقسم كان في ارض الاردن فولى عليه شرحبيل بن حسنه رضي الله عنه، اما القسم الاخير فكان في منطقة حمص وقد تولى هو تلك المهمة وقرر أن يأخذ خالد بن الوليد معه إلى حمص لأن بقية الشام لم تفتح بعد وكان هناك حكمة من ذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرر أن يعزل خالد بن الوليد حتى لا يفتن الناس به وأصدر أبا عبيدة أمراً إلى الثلاثة قواد الذين قد ولاهم على تلك المناطق أن يخلصوا هذه البلاد من بقايا جند الروم وبالفعل قام كل والياً ولاه أبا عبيدة يفعل ما أمره به أبا عبيدة واستمروا على هذا المنوال شهراً كاملاً إلى أن جاء يوم فتح بيت المقدس ولما استسلم اهل الياء للمسلمين الذين كانوا تحت قياده عمرو بن العاص رضي الله عنه فقد اشترطوا على المسلمين الا يسلموا مفاتيح بيت المقدس الا لشخص قد ذكره الانجيل في كتبهم بصفات معينه فلما اخبروا اهل الياء عمرو بن العاص بها كتب بذلك كتابا الى ابا عبيده عامر بن الجراح فلما اجتمعت اراء المسلمين لم يجدوا هذه الصفات الا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا ما قالته الكتب قديما وكانت هذه الشروط لشخص له تكوين جسماني معين وان اسمه يتكون من ثلاثه حروف وهذا ما جعل أبا عبيدة يرسل بكتاب إلى عمر بن الخطاب يخبره بمطالب أهل إيليا حتى يسلموا لهم مفاتيح بيت المقدس، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يستلم مفاتيح القدس، وقد ترك علي رضي الله عنه وأرضاه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفا له وواليا على المسلمين حتى يعود وورد في كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب قد استشار عليا وعثمان قبل الخروج فأشار عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن لا يخرج وأشار عليه علي أن يخرج فأخذ برأي علي وقرر أن يذهب إلى بيت المقدس، وتضاربت الأقوال في كتب التاريخ بأن أهل إيليا قد أخذتهم العزة إلا أنهم أبوا أن يسلموا المفاتيح إلا لأمير المؤمنين، وهو أعلى قيادة في قيادة الأمة، حتى يقال أن هذه المدينة العريقة استعصت على جيش المسلمين، فذهب إليهم أمير المؤمنين بنفسه وهناك أقوال أخرى تقول أن الإنجيل قد تنبأ بفتح بيت المقدس بشخص عربي له مواصفات معينة كما ذكرنا هذا في أول فيديو ولكن انتضاربت الأقوال فالثابت هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خرج من المدينة إلى بيت المقدس حتى يتسلم مفاتيح بيت المقدس بنفسه، وقد ذكر الإمام ابن الجوزي -رحمة الله عليه- في كتابه سيرة عمر، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما أقبل على بيت المقدس، كان يرتدي ثياباً رثة، ودخل بيت المقدس ماشياً على قدميه، وكانت ملطختين بالوحل. فلما رآه أبا عبيدة قال: يا عمر، لقد صنعت صنيعا عظيما اليوم لم يشهب به أهل الأرض، لقد دخلت هذه البلد بهذه الهيئة الرصة، ماشيا على قدمي، وقد لطخت بالوحل، وأن هذا لا يليق بوالي المسلمين، فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أنه قد ضرب أبا عبيدة على صدره، وقال: لو كان غيرك قالها يا أبا عبيدة، لقد كنتم أذل الناس وأحقر الناس، وقد منّ الله عليكم وأعزّكم بالإسلام، فمهما تبتغون العزة في غيره أذلكم الله. لم يدخل عمر بن الخطاب مباشرة إلى بيت المقدس، بل دخل إلى منطقة الجابية، وكان المسلمون مستعدون لهذا اللقاء فرحبوا به ترحيبا عظيما ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب في الناس وأخذ يقول في هذه الخطبة أيها المسلمون أصلحوا سرائركم بينكم وبين الله يصلح الله على بينكم وبين الناس وعملوا للآخرة تكفوا امر الدنيا والاخره فمن اراد الجنه فليلزم الجماعه فان يضل الله مع الجماعه فبعد ان انتهى حمد الله واثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب عمر بن الخطاب الى اهل الياء كتابا يعرف في التاريخ باسم العهده العمريه التي لا زالت تحفظ إلى يومنا هذا، فلما وصل مندوبا عن أهل إيليا ليسلم عمر بن الخطاب المفاتيح، ويتسلم منه كتاب عمر إلى أهل إيليا، وكان نص هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، إلى أهل إيليا من النصارى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فهذا نص مني انا عمر بن الخطاب ضمانا لاهل الياء على حياتهم واموالهم وكنائسهم وصلبانهم والا تهدم كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا يكرهون على دينهم ولا يضارون من المسلمين أو غير المسلمين وألا يسكن معهم في هذه المدينة يهودي وهذا الطلب كان من أهل إلياء أهل القدس أنفسهم لأن النصارى من قديم الأزل من أهل إلياء يكرهون اليهود وسوء جوار اليهود وكان اليهود يسبحون النصارى في العهد الفارسي والروماني الذي مضى وقال عمر في هذه العهده وعلى اهل الياء ان يعطوا الجزيه كما تعطى المدائن الاخرى وان تخلو هذه المدينه من الروم ومن اراد من اهل الياء ان يخرج مع الروم فهو امن على نفسه واهله وماله ومن اراد ان يرجع الى اهله فليرجع الى اهله من الروم وهو سالم وعلى كتابي هذا عهد الله وزمة رسوله صلى الله عليه وسلم وزمة الخلفاء من بعده وشهد على هذا الكتاب خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا وهكذا سلمت مفاتيح بيت المقدس إلى عمر بن الخطاب الذي جاء مواصفاته في كتاب الإنجيل وهكذا فتح بيت المقدس فكان أولى للمسلمين فمنذ قديم الأزل وبيت المقدس عربية منذ قديم الأزل وأرض الأقصى أرضا عربية وفي نهاية المقطع نحيتكم علما أن هذا المقطع هو المقطع الأخير لفتوحات المسلمين في أرض الشام وسنكون على موعد إن شاء الله مع سلسلة جديدة لفتح المسلمين في بلاد فارس والتعرف على أبطال جدد للمسلمين ملأ الدنيا عدلا وإحسانا وذلك في سلسلة جديدة وهي فتح المسلمين بلاد فارس فتابعونا وكونوا على الموعد أحب أن أذكركم دائما بأن لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم